الصوفية. وحاولنا ما أمكن نعملو لواح التوزيع اللي هو في أكاديمي يخدع شروط اللي الموسيقية المعاصرة خصوصاً كتابة ألف موسيقية متعددة الأصوات اللي هي والتطابق هي التطابق الصوتي <تصفيق> كذلك وحاولنا ما أمكن نوظفو جميع الآلات الموسيقية المتاحة بين الآلات الوترية لأنو واحد النوع كما قلنا التوازن بين الآلات الوترية والآلات الهوائية وكذلك الخطاب الإيقاعي بطبيعة الحال نسيش بأن الصوت البشري كان حاضر أن هي باش غنينا بالطريقة اللي هي الحضرة نعم لانكم محدود طبعا روحي الدنيا الاغاني الصوفيه هي يعني واش يعني يعني الاختيار الفني زعما ما نسميلكم واش عندكم يعني اختيارات فنيه وفي الحقيقه كان هناك تم احياء لكم وتعثيل الاطلاله على التراث المغربياتنا لانه هو ذاخر واحد مجموعه ديال الافكار ومجموعة ديال المقومات الثقافيه وكانت وكنتعامل الجانب الروحاني تبعت الحرب بغينا نعطيوه القيمه دياله وهي القيمه يكون فيها التراث طبعا حتى لحن ديال الموسيقى وديال الالوان الموسيقيه معاصرة يعني المنطقه الشماليه معروفه بالتراث يعني الفني الصوفية يعني بالنسبه لكم خاصه يعني معروفه كانت قديمه الطرق, يعني الطرق لما الفرق كان الصوفيه كانوا الزوايا وكذا كان يعني كان لاحظوا ان احياء الى التراث بالنسبه اكثر على قيمة القيمه الفنيه الموتورات هي حقيقه هي المخزون ديالنا الثقافي ما نساوش بان مخزونيتنا الثقافي في حقيقه واعر يعني فيه مجموعه ديال الانماط الموسيقيه ما لا فقط ماشي الثقافيه الموسيقى الحضاره العائشية او الحضاره الشمالية الموسيقى العامه ولكن كاينه ديال الاندلسيه واحد المجموعه من الغيطه الموسيقى الجبليه واحد المجموعه ديال المقاومات خصنا نعطيهم قيمه نرجع قيمه واحد الصوره واحد التعليم موسيقي جديد كتوجه عليه كل واحد كيخرج على النماط ديال الطبيعه الحام كنخضعوا الشروط ديال الكتابه انهم محافظه ومن التعبير الاداء على الآداء يعني لكم كانت, و... و... كانت, فقط... كانت فقط فكره, فكرة لما لا اغناء المدينه واحد الجانب اكاديمي جديد وكان فكره بعد حاولنا فكرنا انه يكون حلم الحمد لله حل اللي وصلنا انه يكون واقع جمعنا بين ثلاثة من الأساتذة ديال التعليم الموسيقي دي على مستوى ديال منطقة الشمال، هنا في على عائش والعشاء على القصر. القصر الكبير، تطوان، كذلك واحد المجموعة ديال الأخوات والإخوان المشاركين في هذا المجال هذا، وكل واحد في الحارة يحط اللمسة ديالو الفنية على العمل هذا الجديد، وعمل أكاديمي في الحقيقة بامتياز، وحاولنا ما أمكن نكون عندنا صغار ديال الثقافات يكون محصور في واحد العمل اللي هو تراثي مغربي. لا، العمل اللي كنت يعني الخاص بالنسبة للتجديدة ديالك كنتكلمنا عليها شوية التجربة ديالتنا المزاوضة هي في الحقيقة بدينا في التعليم الموسيقي يعني ما مايوزيد ثلاثين سنة في التعليم الموسيقي كاساتذة ديال التكوين الموسيقي والبيانو ولكن كذلك عملنا تخصصات اخرى دراسية لي هي التوزيع الموسيقي التالف الموسيقي كذلك لاكوستيك يعني حاولنا ما امكن نخدمو على واحد المجموعة ديال المكونات العلمية و كنحاولو ما امكن دبا ندمجوها في هاد الكتابة الموسيقية المعاصرة كنحاولو ما امكن نستغلو هاد الجانب لي هو الاكاديمي على نعملو الاسقاطات ديالتو على التراث الموسيقي المغربي C'est pas